To je super. Bubliny už od jak živa fascinovaly hlavně děti. To je zvláštní na něch se tak fascinuje, jestli jsou tak třpití nebo jsou kulaté. Tady v Tehmánii máme dokonce exponát, kde se děti do takové obrovské bubliny mohou celé zamřít. Tak to bychom se na něj měli podívat. Pojďme. Ty Vyzkoušíš to? No jasně, super. Ty jak to asi funguje? A hele, to je jistý. To, je to jsou super bubliny, chceš to vyzkoušet? No, ještě. Je. uvidíme. <tějí> Mídlová bublina je tvořená tenkou vrstvou molekulu vody, která je obklopená dvěma vrstvami molekulu mídla anebo saponátu. Je to jedna z nejtenčích věcí, kterou můžeme pozorovat přímo lidským okem je dokonce pět tisíckrát tenčí než lidský vlas. I vlákno pavučiny je mnohem tlustší. Já bych tě ještě doplnila, ale na to se musíme přesunout do laboratoře. Určitě si říkáš, jak se dá změřit taková tloušťka bubliny. No jasně. Neměří se přímo, ale vypočítává se podle barvy odrážející se vlnové délky od membrány, saponátu a vody. Mhm. Tady na té misce si to můžeme názorně ukázat. Já si sem naleju saponát, pořádně ti to napěním a na vzniklých bublinách můžeš pozorovat barvy. jo, to je, jako by tam byla celá duha. Ale úplně nejlíp to uvidíš tady na těch bublinách. No samozřejmě. To je zajímavé, takže já mohu poznat z barvy bubliny její tloušku. Ale jak vlastně taková bublina vzniká? To se děje díky saponátu nebo tekutému mídlu, které snižují povrchové napětí vody. Můžeme si to ukázat tady na tom pokusu. Když se podíváš na mojí misku vody, leží mi na vodě kancelářská sponka a přitom má mnohem větší hustotu než ta voda. Právě povrchové napětí jí na hladině drží. Pokud vezmu kapku saponátu a kápnu jí do vody, snížím povrchové napětí a sponka půjde ke dnu. No jo, ale jak to souvisí s bublinami? Z vody bublinu neuděláš, právě protože vysoké povrchové napětí drží molekuly vody blízkou sebe. Pokud ho ale právě přídavkem saponátu nebo tekutého mídla snížíme, molekuly vody se mohou rozprostřít do tenké blány bubliny. Aha, takže bublina vzniká tak, že při co nejmenší povrchu se snaží udržet co největší objem, což je tvar koule. Přesně. Mm-hmm.